قبل ما نبدا اي شيء في الفيديو احب ان اقول لك اللي احنا عملنا رابط جروب للانمي لو انت حبيت تروح وتكون عضو من الاعضاء انت كده بتشرفنا وبترفع راسنا ورابط الجروب في الوصف يلا بينا ندخل على الفيديو ازيكم شباب عاملين ايه النهارده فيديو جديد ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلامة انا جيت النهارده بس عشان اتكلم عن سبب السحبه يب ليش انا سحبت بس قبل ما نبدأ السبب والاسباب هي اسباب لايك واشتراك وسبسكرايب هي... اشتراك ايه السبسكرايب بس ماشي <hesitation> بينو طيب سبب السحبه طيب انا مش عارف ابدأ منين بالظبط هي بكل اختصار بسبب الامتحانات الكسل والتصميمات يب تصميمات والكسل والامتحانات اولا الامتحانات اولا انا نجحت في الامتحانات ان شاء الله انا نجحت اساسا نجحت عايز كميه تدبير بقى في كميه تطبيق بقى في الـ في الـ يعني في التعليقات عايز تدريبات كتير <تصفيق> و الكسر مفيش فيش حاجه في الكسر انا طفرون فما فيش حاجه والسبب التاني هي التصميمات بالنسبة للتصممات بقى فانتم شايفين ان الصورة المصغرة تاعت الفيديو انا اتطورت فيها و يا جماعة في التصميمات انا بقيت أعرف اصمم تصميمات حلوة بقيت رهيب طبعا انا اشكر اشرد أشكر اشرد اللي عرفني عليه عشان هم علموني التصميمات وقناه اشرد هي مره رهيبه مره رهيبه انصح بيها اشرد بيعلم التصميمات وجامد ورهيب ودي بس هي اللي كانت الاسباب وبس كده اعتقد ان كده آلف ان الفيديو قصير لكن معلش ده سبب السحبه اللي عندي سبب الاسباب <تصفيق> يلا اشوفكوا الفيديو الجاي يلا بينا سلام بقى يو